Jedná se o celorepublikovou dopravní akci, kde lidé mohou prostřednictvím webových stránek, spít maratonu, policisty upozorňovat na rizikové lokality. V současné době stojíme v Hradci Králové v ulici na Dubech. Tady 83 občanů upozornilo policisty, aby se zaměřili na neukázněné řidiče.